<śclassic> Я сам, сам, сам, як Я сам, сам, сам, як Постав мені наш улюблений трек Ти близько так, де ми були Тримай мене, за день заживе. ний трек, він так Він луна в мені Він кни мене Хай знову грає Спад не дає Нам цілу ніч Ти знаєш де Натиснути play Тож у чому річ Тож у чому річ Я задіну твої почуття Кожної ночі щодня, щодня Єднається мелодія Не зупиняй, хай до кінця Вона в мені, вона твоя Так схоже, так схоже, це я, це я Твій саундтрек всього життя Just say up, yeah, from za